السلام عليكم معاكم هاني الدير اليوم على لعبه برو وقبل ما احكي لكم احنا الحلقه الثانيه من اللعبه قبل التاب ابدا تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب هيك خلونا نبلش أي اللعبه ايه ده ايه ده مرحله احنا وصلنا طابق السادس والش الخامس صرنا سادس مش خامس طب خمس اشياء خمس طوابق خلصنا بعد بعد تحت نطلع لفوق اوكي لازم ندور على مفتاح موت انزين طيب المهمه بتقول لك لو بتقول لك يعني لو تقول لك ايش صار اجريج اجري اجري اجري الحين يعني الو لا لا ياختك... إيش دخل... ماليش دعوة... إيش دخل... أنا أنا كنت أدور عليك. ما وصل لك ساعة يومين. أنا كنت السابع. خلصنا أنا كنت سرحلة السابعة. حليقة السادسة. طابق مرحلة مهمة السابعة. عشرة مهمة حاجة مهمة. مهمة المهمة لمرحلة السابعة. السابعة طابق السابع. السابع. طبق السابع. إذا كانت مكتوبة رقم الأقل إذا كانت مكتوبة على الأقل إذا كانت مكتوبة على كل إذا كانت مكتوبة على الأقل إذا كانت مكتوبة على الأقل إذا كانت ندور على يا ساندور عليك يا مسلمة صالم يا صالم يا بطيئة يا بطيء صالم يا بطيء تلعبيني بتاكس أب هلو بيك. محمد نوالي الكناتر محمد الألعاب يعني محمد مثلًا، زي بلعب كرام دي تو. أحمد نوار مثلًا، لكن أحمد نوار أحمد نوار أحمد نوار مثلًا مثلًا مثلًا طبق الثاني سرة، سنة يومين ندور عليك يا صولم، سنة ثمانية أيام ندور عليك، ثمانية أيام ندور عليك، وينك؟ إمشي إمشي إمشي إمشي، طبيعي، طبيعي الكون، تعالوا عالشرطة هون في أحد موجود هون؟ في حدا موجود؟ ها هاي هون. موت موت انتو الاثنين اوكي فلور تسعة الكيت صرنا آخر الطابق اوكي خمسين صرنا ثمانية، مرحلة ثانية الله يستر، موت، موت، أي، موت، موت، أقود، ابعد عني وين مفتاح انه يطلع فوق يمكن انا عشان افتح الباب اللي فوق للاخير شباب هنا go up stairs كلها go upstairs. بقولك جو ابستيرز معناها بقولك اطلع فوق خلونا نعصر حرف الاي تبعنا فوق تبعت فوق يعني شباب هلقيت احنا صرنا بمرحله اوكي فلور 8 ايه درجت هلقيت صرنا بمرحله ثانيه لا لا ربي موت دخلوا قطع بس لفوق شباب تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب واستنونا فيديو جديد باي باي